طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء الصلاة عماد الدين علمها الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام وعلمها جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي من أولى العبادات التي يؤديها العبد المسلم وهي الركن الثاني في الإسلام ولكن ميز الله تعالى صلاة الفجر عن باقي الأوقات فالمحظوظ هو من داوم عليها والخاسر هو من امتنع عنها فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة عظيمة فهي من أهم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى وهي دليل على قرب المسلم من خالقه جل وعلا وقد وعد الله سبحانه من يصلي الفجر بأنه سيراه فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم؟ كما ترون هذا القمر وهذا الوعد الذي أقره الله لعباده لمن داوم على صلاة الفجر لأن بها مشقة فالمسلم المداوم عليها يقوم وينهض من نومه والناس نيام ويتوضأ ويخرج في هذا الوقت في ظلمة الليل متجاوزا برد الشتاء وحر الصيف ليطيع الله تعالى فيكون بعدها في رعاية الله جل وعلا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 فتوضأ ولبس ملابسه ثم نزل إلى المسجد وفي طريقه تعثر فسقط على الأرض واتسخت ملابسه فاضطر أن يعود إلى منزله ليغير ملابسه ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة وما إن وصل إلى نفس المكان حتى تعثر وسقط واتسخت ملابسه مرة أخرى فعاد إلى منزله مرة أخرى وقام بتغيير ملابسه ثم توضأ وخرج من المنزل وأثناء سيره في الطريق التقى برجل كان يحمل مصباحاً في يده فأنار له طريقه حتى وصل إلى المسجد وعندما وصل الرجلان إلى باب المسجد رفض صاحب المصباح الدخول للمسجد فعندما سأله الرجل عن السبب الذي يمنعه من الدخول إلى الصلاة فأجابه بأنه الشيطان وأنه كان السبب في إيقاعه لأول مرة حتى يعود إلى المنزل ولا يذهب إلى الصلاة ولكنه علم أن الله قد غفر له ذنوبه بعد ذلك عندما أوقعه للمرة الثانية فعاد إلى بيته غفر الله لأهل بيته أما المرة الثالثة فقرر الشيطان أن يوقعه خوفاً من أن يغفر الله لأهل قريته جميعاً فصلاة الفجر تعجل بدخولك إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وقد اكتشف العلم الحديث ان جسدك في وقت الفجر يفرز هرمون الكورتيزون وهذه الهرمونات تجعلك تقوم باداء العمل اليومي بشكل نشيط وتوفر الحمايه لاعضاء الجسم المختلفه ضد العديد من الامراض كما انه يجعلك تقوم باستنشاق الهواء النقي ويقيك من الجلطات كما أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يعين ويحسن من الساعة البيولوجية للجسم ويجعل الأجهزة المختلفة تعمل بشكل جيد ويكون الكبد في أفضل حالاته في ذلك الوقت وقد روي عن شخص أنه أصيب بجلطة فتم نقله إلى المستشفى وقبل وفاته أخذ ينطق بالشهادة ويذكر الله كثيرا ثم أخبر من كانوا معه بأنه يعلم أنه على أعتاب الموت في تلك اللحظة فهو يرى ما كانه في الجنة ثم توفي في الحال وقد قيل عن هذا الشخص انه كان دائم المواظبه على اداء صلاه الفجر على اكمل وجه حتى انه كان يسبق المؤذن الى المسجد فالعبره من القصه مشاهدي الكريم ان الله تعالى يجعل حسن الخاتمه لعباده المخلصين الذين قاموا باداء فروضه والحفاظ عليها وآثروا طاعة الله تعالى على راحتهم الدنيوية فالجزاء دائما يكون من جنس العمل ولكن كيف تداوم عزيز المسلم على صلاة الفجر تحكي قصة عن طفل تلقى في مدرسته درسا عن فضل صلاة الفجر وما إن أحس بعظمتها وثوابها العظيم حتى قرر ذلك الطفل أن يواظب على أدائها في المسجد وكان والد هذا الطفل لا يذهب للصلاة فخشي أن يخبره برغبته في الذهاب لكي لا يرفض فقرر الطفل أن يقوم بهذا الأمر بمفرده وكان خائفاً في البداية بسبب بعد المسجد عن منزله ولكنه وجد أن هناك أحد الشيوخ من جيرانه دائماً ما يذهب لأداء صلاة الفجر فبدأ في التسلل وراءه لكي يرشده إلى الطريق واستمر الطفل على هذه الحال لمدة كبيرة ومع وجود هذا الشيخ فكان الأمر سهلاً عليه وفي يوم من الأيام فوجئ الطفل بوفاة هذا الشيخ وكانت صدمة كبيرة لهذا الطفل فأخذ يبكي بحرقة فاستغرب والده من هذا الأمر لماذا يبكي على شخص ليس في سنه ولا يوجد بينهم أي صلة فسأل الأب الطفل عن السبب فحكى له الطفل عما كان يفعله الشيخ وقال له وهو حزين لماذا لا تكون مثل هذا الشيخ يا أبي ولماذا لا تذهب للصلاة مثل جميع الناس الذين أراهم في المسجد فتأثر الوالد كثيرا بهذا الكلام وقرر منذ ذلك الوقت ألا يتكاسل عن أداء الصلوات في المسجد فالتأثير الذي تحدثه الصلاة في نفوس الناس كبير للغاية فمن يحرص على أدائها في المسجد لا يستطع الاستغناء عنها أبدا ومن الضروري أن يحرص الآباء عليها حتى يكونوا قدوة لأبنائهم في هذا الأمر فمن لم يداوم على صلاة الفجر فقد خسر الكثير من أمور دينه ودنياه فاللهم اجعلنا من الحافظين المداومين على صلاتك يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين